درود بر همیننان ارجمن بینندگان و شنوندگان گرامی شاهین نجاف هستم و همراه دوست ارجمن برام آریان یکی دیگه از سلسده آموز گفتارهای آشنایی بنیادین با ایران شهر رو در خدمتون هستیم این برنامه ها میشه و در راژیومانی پخش میشه و سپس پس از چند روز در شبکه های اجتماعی جنبش رونسانس ایرانی هم پخش خواهد شد و باز پخش خواهد شد هدف از انجام این برنامه این بوده که یک مفهومی رو به نام ایران شهر و یک مفهوم مشتق از اون یعنی انسان ایران شهری رو بخواهیم در همه عبادش برای همیهنان تعریف کنیم. هنگامی که صحبت میشد از فرهنگ ایران برخی از همیهنان به درستی میگفتن آقای این فرهنگ خرابه میبینید که مردم چقدر بد شدن به هم بد میکنن این فرهنگ است که اشکال داره. ایراد داره و ما دیدیم که همیشه برای ایجاد تمایز میان فرهنگ ایران شهری و فرهنگ کنونی مردم ایران که دچار بسیار گرفتاری هم هست باید یه بار بیایم و اصلا فرهنگ ایران شهری رو تعریف کنیم و به مردم خودمون بشناسونیم و بگوییم که دارای چه ویژگیهای نیرومند و کارآمدی است که مسلح شدن به اون فرهنگ امروز راه نجات ایران نه فقط از این بدبختی 43 ساله است بلکه از یک گرفتاری بسیار بزرگ 1400 ساله است که درش گرفتار آمده آموزش گفتارها از هفته پیش آغاز شد آشنایی بنیادین با ایران شهر شماره یک که خیلی از هم‌میهنان دیدن و شماره دوش و امروز نخمت رو خواهیم بود این ستر آموز گفتارها نشست هایی نسبتاً پرشماری رو در پی خواهد داشت من سخن رو به رشد سخن رو به شهران ما گذار میکنم برای اینکه بردیم توی مطلب و کمتر از زمانمون به هدر به شهران گرامی درود برتون درود شاین جان با درود بر بینندگان بله چون نشست پیشین هم ما بسیار چیزایی در آغاز گفتیم دیگه سر راست میلیم. تو خود کار من فقط یادآوری میکنیم که پس از دیدار برنامه من دیدم که نمای خودمون در راست صفحه بوده و بخش از رو پوشش میداده یک کادر بزرگی رادیومانی اون پایین افسوده بود که بخش از بزرگ از رو پوشش میداد اون کادر پایین قراره که یک سطری بشه یا اصلا گذاشته نشه حالا بعد ببینیم و من نوشته دست چپ فرستادم که این بار همه چی از برای نمای خودمون پوشانده نشه من میرم سر اسلاید ها بسیار. الان تمام صفحه‌ای دیده میشه آشنایی بنیادی با ایران شهر بله کامل بله. بله باره پیشین این کش دیده نمیشه چون کادر از پایین پوشانده بود من یک پیشگفتاری برافتاده بودم در مورد اون زبان فارسی که زبان فارسی چه قراره بشه اینو من دوباره از نو میخونم که دوستان ببینن که تا چند اندازه گوششون کم کم به این فارسی فراتر این مه پارسی خوی میگیره پیشگفتار کوتاه بر زبان این گونه از فارسی ویراسته و فراتر که این رشته از آموز گفتارها در آن پرداخته و فرا نموده میشود برآمده از یک فرایند کاری 25 و ساله است و همه کوشش های دیگر و پیشین تر, پیشین تر در این راستا را در برگرفته و بر بنیاد برسی‌ها و زبان نوعور زبانشناسانه فراتر رفته و به این شیوه کنونی رسیده است آماج و فرازگیر ما از پرورش و کاربرد این فارسی که بهپارسی و یا مهپارسی میتواند نامیده شود به هیچ روی عربی زدایی و فرنگی زدایی ایران دوستانه از درون فارسی یا انگیزه از این دست نیست بلکه تنها گبالش و توانبخشی فارسی در ساختار دستور و واژهسازی و و واژمانبندی تا آن مرز که بتواند درون مایه های پیچیده و باریک‌بار فلسفی و نیز در درون خیش بسگالت و برساند تا آنجا که در کنار زبان های بسان آلمانی و یونانی باستان و یا ابسطای پیشین ابزاری تیز برش و در گستره جهانی برتر برای دانش پردازی و اندیش ریزی درآید فراگویی و روشنگویی آنچه در این کار گستردی زبان رخ داده از شکیب و زمان این پیش یک سره بیرون بوده و رشته از آموز گفتارهای ویژه در همین باره در آینده سپرده می شود بخش یک بود گسستگی ژرف ایرانیان از دریافت بنیاد فرهنگی و فلسفی ایران پیش از اسلام من فشارده از تو آنچه که انجام دادیم می گذارم. چون هم سلایده الان دیده میشه و هم برای اینکه اندیشه تازه بشه آن آگاهی و دوشاگاهی از ایران شهر کلاسیک که مهتران ایرانی در هزار سال گذشته و تا به امروز از آن رنج می‌برند ما اینجا نخست از اندیشه پردازان اسلامی نام بردیم که من بهشون الله پرستم میگم در گزاره این چند روز دوستانی تماس گرفتن رایزنی کردن که شاید از برای جایگاه استبدادی که الله داره در اسلام شاید حتی از الله پرست رساننده تر الله بنده باشه اینکه شما می‌بینید که انجام خود برنامه‌ها و رایزنی بعد با بیننده‌ها حتی برای خود من هم سود رسانه این برهان نیرومند بود من گفتم آره از الله پرست رساناتر الله بنده است چون پرست تو هر دینی هستش که اون یزدانش رو می‌پرسته اما اینجا داستان از اون فراتر میره و کوبنده‌تر اینجا داستان بندگیست یا بردگیست پس ما به اسلامیان الله پرست و الله بنده هم می‌گیم که بعد سخن اومد که این اسلامیان یا الله بندگان ایرانی یکی یک سلیم میشه گفت به این آین بیگانه گرویدند و دیگه چنان تو اون فلسفه ناسگارش ناسازگارش با ایران پیشین فرو رفتند که دیگه خودشون رو فراموشیدند و شدند دشمن ایران شهر کلاسیک برای اینکه اون چیلی که ناومده بس که ناسازگار بود بتونن نگه دارن دشمن آنچه بیشتر بود شدن. و آغاز کردن به کارهای بسیار گسترده در زمینه آگه فشانی، تبلیغات کلیشهی ای و اینا و اون گسترش اون باورمان، اون ایدولوژینو اینکه این از اسلامیون و الله بندگان بود در این هزار سال گذشته در صد سال گذشته گفتیم همیهنان شریفی ما داشتیم در بخش چپ یا گروه توندرشون من مارکسیستا رو میگفتم دوباره اینجا میکردم همیهنان گلایه کرده بود گمه کنم در کامنت ها که هنگامی که از شب سخن گفته میشه باید یه خورده باریک تر شاید مثلا نگاه بشه من از این رو نگاه رو, رو مارکسیستا بیشتر برنهادم و باریک کردم که سخن بیشتر از اوناست که اونا ایدئولوگ بودن باورمانگرا بودن و اینا هم از یک خانواده اسلامی که برمی اومدن از یک باورمان پیورس به یک باورمان پیورس دیگه در اومدن و میخواستن از این الگوهای هم استخاه نوین نگهداری کنن اونا هم از راه دیگری از اینک این باورمان نوین، دشمن ایران پیشین شدند و میخواستند که خواسته های جهانگیر خودشون رو جلو ببرند به به در در ها سوزاندن یا زدودن آنچه پیشتر بوده و بدونید که خودشون بخوان یا شاید هم تانزی آگاه همراه با اون مسلمان شدند که هزار سال اونا داشتند می‌کوبیدند یا بیشتر از هزار سال اینام سوار قطار اونا شدند بخش بزرگ بزرگ بزرگ مارکس است اما از تکوتوکی سخن نمیگیم که جور دیگری میپرداشت بعد گله گذاشتیم از اینکه اونایی که ایرانگرا هستند که من بهشون حالا اینجا بیشتر ایران نگر یا ایران نهاد میگم چون ایرانگرا هم میتونید یه خورده باز گاهی بار باورمانیک داشته باشه از اون یه خورده سبکتر و خرد بنیادتر شاید ایران نگر یا ایران نهاد باشه این نهاد اندیشهشون در ایران هست در اونجا نهفته شده نهاده شده و از اونجا ریشه می‌گیره و بعد با دیگر چیزایی که میآموزن سازگار میکنن و از توش یه دونه یک براینده هم با خود سازگار هم با جهان بیرون سازگار رو پدید میاره ایران نهاد اینا امید ما این بود که اینا یه کاری میکردن اما چنان که گفتیم خود اینها هم از این گسستگی بیش از هزار ساله رنج میبرن و جز شماره بسیار بسیار اندکی از این گروه، بیشترشون به دانسته های نیازمند، ابزارمند نیستن. دانسته هاشون یا به نوشته های دری و یا عربی و یا در بهترین گونهش گفتیم شاهنامه کرادمند. های بندادی یا اوریجینال ندارن از آنچه که بیشتر بوده. سازی هم ازش ندارن. و البته بدون همچین برهان ها و دستگاهی ما گفتیم که جلوی این آگهفشانی هزار ساله بگونه پیشور حرفه‌ای درآمدی الله پرستا یا الله بندگان ایستادن تا اینجا بسیار دشوار بوده اونا یک سپاه سازمان یافته و بسیار اگرسیو این یکی حتی دستگاه برهانیشون سامان ندادند برای اینکه دانسته ها اونگونه فراگیر نبوده یا کلنا شماره کسایی که به این کار میگرویدن اون اندازه که باید بزرگ نبوده از اینم بگذریم و از این بخشبندی به این سه گروه یعنی الله پرستا و مارکسیستا و ایران, ایران نهادها یا ایران نگرها گفتیم که خب این, این نگاه کنیم که این جوری فرم گرفته این،, این گستستگی تا اندازه این و بچه داشته. که از صده هجری به این سوی با سلجوغی به این ور دیگه اون شکست فرجامین پایی گرفته بود و تو برنامه های بسیار پیشترها گفته بودیم و این ایرانی که از تویل بیرون این ایران ناسازگار با فراوردگرایی با خرد و دانش و با وجدان یا دروندید آزاد بود که یه همچین ایرانی ما فراتر نگاه کردیم که نمیتونست هنگامی که با برتری فرنگی‌ها از سده 16، 17 میلادی برخورد کرد، که با پروتستانتیسم ابزارمند شده بودند و اندیشه‌شون پیراسته بودند و چهارنال داشتند، میتاختند بر بنیاد خرد و وجدانگرایی این تو ستون بزرگ آین زرتشت رو اینا این بار یاد گرفته بودند. ما گذاشته بودیم کنار رفتون دو مال نخودسیاه. و هنگامی که با این فرنگی‌های اینجوری ابزارمند شده و از نو پیراسته و سازمان یافته برخورد کردیم حتی در نمیافتیم که این واپسماندگیمون از کجا اومده مهتران ایران در نمیافتند که اصلا این بنیاد واپسماندگی از کجا آغازیده چون پیوندشون با اونچه که پیش از اسلام بود دیگه چنان سراسری گسسته بود که حتی نمیدونستن این چی بوده از این رو اینا تو یک تلهی دامی افتاده بودن که نمیتونستند براورد کنن که این گسلی که پدید اومده و اینا رو به بیراز فرستاده چگونه بوده؟ قرآن جان یه پرانتز دستت خیلی جالبه که عباس میرزا پس از شکست در دوره نخست جنگ های ایران و روس اونجا خیلی عصبانی حمله میکنه به مستشار خارجی که در حقیقت در کنارش شده و بهش اندرس‌های نظامی میداده یقه شون میگیره و داد میزنه می فریاد میزنه که فرنگی به من بگو ما از کجا داریم ضربه میخوریم ما چه گرفت داریم چه مشکل داریم چرا ما به این وضعیت افتادیم و در حقیقت به نظر من چیزایی که ماها شاید سالها در دل و ذهنش مونده بوده با اون شکست دیگه اون جرقه میزنه و اون فجر میشه که آقا چرا ما عقبیم و واقعا پاسخ نداشته به راستي عباس ميجدان پاسخ نداشته و همین پرسشی که 1400 تا اون موقع مثلا 1200 ساله که ما رو گرفتار کرده شاید از نظر او فقط نداشتن مثلا تجدد غربي بوده نمیدونم چی پیش خوش فکر میکرد ولی اون رو به یک نقطه انفجار میرسونه به نظر میاد که شاید در ذهن خیلی از ایران دوستان تو همه این صدهای گذشته رفته ولی به هم اونجوری که گفتیم آاسخی براش نداشتن. ریشش رو نمی کنن درست ایران اسلام زده اینجا گفتم. گفته بودم نشسته پیشین خود را بدون دانشه از بنیاد هند اروپ های خیش که گذشته از همریشگیش با فرانک در نمود زرتشتیش دو چندان با دستگاه پروتستان سازگار بود. اکنون که اینا را اصلا نمیدونست، است جلوی دوراهی ناگوار می‌دید در زمان صفویه در زمان قاجار در زمان عباس میرزا یا کپی برداری بی پیشین از فرنگ که اون راهی بود که سرانجام رفتن چون ریشه رو در نمیافتند یا بازگشت و پافشاری بر واپسماندگی اسلامی این اون چیزی بود که بیشتر روحانیون چیز میکردن پیشنهادات میکردن و پس از انقلاب اسلامی هم عملیاتی شد این پیاده شد. اینا نمی‌دونن که خودشون پیش از اینکه به دست اسلام گمراه بشن خودشون از جرگه همین فرنگی‌ها بودن تو اون نگاه زندگی. حالا بکسل. ما تا اینجا رسیده بودیم تا همین پایین این پاراگراف که من از اینجا اکنون دنبال می‌کنم گفتیم که گزینه الگوی پردازی از بنیاد ایران شهر کلاسیک در سازگاری با یافته های فرنگ نوین درست همون چیزی که دست عباس میرزا نبود یا دست صفویه پیشتر نبود میتوانست کلید ره باشد که در دست نبود سنجیده شود با فرایند دگرگونی و برگنجش تطبیق بسیار کامیاب پارسیان هند کردور فاکتور سازگار بودن الگوی بیرونی با دانسته های با داشته های درونی این هندی ها که بنیاد اندیشه زرتوشیشنو ورداشته بودن، ببخشید پارسی ها که بنیادو ورداشته بودن و جانو و اون بنیادو گریزانده بودن به هند و مانده بود به گونه یک یک کنسروی میشه گفت اونجا کوچیک از ایرانی هایی که هنوز اونجا بودن اینها هنگامی که فرنگی ها اومدن ناسازگاری نداشتن با دستگاه سنتی اونا با چنان شتابی خودشون رو رسوندن که برای خود انگلیسی ها دیدنش باور نکردنی بود که در خاطرات یا یادداشتهای افسرای انگلیسی مونده که اینا کی این ۲۳۰۰ نفر اینا که به پارسی بیگن اینا چرا اینجوری اینا چرا با دیگر اون ۲۰۰ دی میلیون هندی ها اینجوری زمین تا آسمون دگروار هند، خود اونام دهنه میافتند چون این دستگاه های روشنگوی این توضیح این هنوز نبود <تصفح> پس بنابراین وقتی شما سازگار باشی نیاز نیست با این دوگانگی که من اینجا گفتم پاسخ بدی. انتوبر برگردم یا با کپی برداری یا با پافشاری برای واپس پیشین. بلکه می‌بینی با نهاد خودت سازگاره، و نهاد پیشین یا اون که داری پل می‌زنی. این راهی بود که پارسی های هند رفتن. که دستاورد صنعتشون غمگونه 340 نفر اون هنگام یا 100 نفر اون از همه ایران بیشتره. از برای این سازگاری که به اون دستگاه صنعتی فرنگ داشت ذهنشون اون بازمانده ساوسانیان بودن دیگه حالا در کشاکش درونی با اسلام به گذار دوره دو پهلوی که سرانجام به بازقتیشه انقلاب اسلامی و نابودی همه دستاوردهای روزگار مشروطه و پهلوی فرجامید مهتران و اندیش پردازان ایرانی به سختی از سستی برهانهای فلسفی و جهان نگریستی رنج می بردند این پیامد اونیه که من گفتن که تو هنگامی که ندونی خودت پیشتر چی بودی و کجا گمراه شدی میمونه یا کپی کردن همینجوری کپی کپی یا پا بر بر واپسماندگی پیشتر که بگی دستی کم مال خودم و همین به بازغلطش اسلامی سال 1357 هجری کشید به انقلاب کشید برای اینکه پاسخ نداشتن جنگ گفتمانی رو پهلوی باخته بود اصلا از آغاز نمی‌تونستان ببره برای اینکه همه برهانش این بود که نگاه کنید فرنگی ها چیزمیز دارن ما هم باید یاد بگیریم بخش بزرگی از مردم نگاه میکردن میگفتن خب حالا اینقدر یاد بگیریم یاد بگیریم یه موقع خودمون رو فراموش می‌کنیم البته چون خودشون رو اسلامی بودن و شیعه بودن میپنداشتن رو اون باد باز پاسخی بومی در سازگاری با الگوهای جهان روا یونیورسال مال امروز فرنگ برای رودر روی با اسلامیان نداشتن یه پاسخی که بومی باشه ولی با اون الگوهای یونیورسال پیروز اونها سازگار باشه که تو با اعتماد به نفس با خیش استامی ازش پدافند کنی شهرام جان، فکر ایم... میخوانم که این چشم اسفندیار در یه مختری حکومت پیشین متوجه شد که داره و فکر کنم برسازی انجامن شاهنشاهی فلسفه هم گامی بود که به دستور شاهنشاه آریامرد در همین قیونت برداشته شد که انجامنی بیاید و اینا رو تبین کنه بنویسه بیست کار کنه روش و بتونه این خله رو پر کنه ولی انجوان اینجا شاهنشای فلسفه شعور با آدم که درش گرد اومدن خودشون به اون واپسگرای اسلامی بیشتر دامن زدن یعنی مجموعی که اونجا جمع شده بود از سید حسین نصر و بعد محقق داماد و آوردن آدمهایی مثل آقای شایگان و حتی مرتضا متحری باعث یه فضای غمانگیزی داد کسانی که قرار بود که بیاین و به اصطلاح این آشنایی بنیادین با ایران شهر رو عملا اون موقع کند و بکنن کارشون رسید به همون یکی از اون دو بخشی که گفتی یعنی بخش واپسماندگی اسلامی و دفاع از اون چیزی که به عنوان گذشته و سنت ما شناختن میشون که کاملا همچنان که گفتی سنت اسلامی شیعی و نه سنت ایران شهری بله این فرمود این آدمایی که برداشتن آوردن اونجا چرا یکی از یک نا کارآمدتر بودن برای اون کار این باز می‌کرد به همون سلایدی که چند اسلاید پیش بود که من گفتم ما سه گروه داشتیم اون الله بنده ها و اون مارکسیست ها و اون ایران هایی که ولی دانش بسنده ندارن از اون کار یعنی این کشور پس از شکست فرجابینش از اسلام در سده سوم تا پنجم هجری که ما را تو اسلایدهای آینده بیشتر می‌شکافم تو بخش دوم سخن ها میبینیم که چه جوری پای گفتمانیشو برای همیشه رو در روی الله پرستی از دست داد و اون الله پراستم سیستماتیک سامانه ورانه تا سلول پایانی سوزوندن که هیچ هماورده دیگه نمونه به اونجا هنوز میرسیم اما من برای اینکه انگیزه پدید بیاد که اون بخش آدم بهتر و در دریابه داشتم آنچه را اکنون بوده و این کشور را به زمین زده تو این دهه های گذشته تو دو سه گذشته اونو دارم میگم که انگیزه پدید بیاد که ما بیشتر برگردیم و فرایندی این این دوشگشت، این فاجعه رو دریا بیم. ارزش و کارکرد سطرگ بومی بودن یک گفتمان برای ایرانیان میتواند در کامیافت پرداخته های علی شریعتی، البته به سوی گمراهی براورده شود ایشون بر اون تبل میکوبید که آنچه من میگم مال خودمونه یعنی برآمده از آین شیعه است و بسیار ساده گفته‌های دولت پیشین رو به کنار می‌راند، به دیوار میراند که اون چون گفتش که ما کارمون آموختن از فرنگ چه آسیبی این مرد به تنهایی زد از رشته گفتار بیرونه پس از این رو من اینجا فرجام می‌هنجم یا نتیجه گیرم که برای گذر از یک باورمان یک ایدولوژی همستخواه توتالیتر که به گونه دین با پیشنه چهارده صده در تار و پود مردم ایران خلیده و باورمندان خیش را با ترس آفرینی درونی روانی بردوار برلگامیده کنترل کرده و بیش از هزار سال است که میدان را از هر گونه دگرندیشی زدوده یعنی نکته هر ستاق بسیار مایور مهم دو و سه مایورتر هم هست باز از یک روشش ترسافرینی درونیه که اون گرویده رو به یه برده هیچ در میاره، از درون سوخته و میدان رو برای همآوردا هم میسوزونه، همه رو از میان بر میداره. خودش میمونه و خودش و اون برده گرفته ها یه همچین باورمانی، نه یه باورمانی که یه بخشی از نیروی انسانی رو هنوز به جا میذاره باورمان های ایدولوژیه هم بودند اینطور نیست که یه ها رو میسوزنند به صفر می این یعنی یکی اینجوریه برای گذار از همچین باورمان همستخاهی توتالی توتالیتاری از این گونه داشتن یک دگرگزینه یک آلترناتیف که در کنار بنیاد فلسفی جهان از بنیادمندی و دادمندی یعنی مشروعیت بومی نیز برخوردار باشد وگرنه نمیتونی یه همچین چیزی رو بیرون کنی بی اندازه نیروبخش و کارساز و شاید حتی از اینگاه ریاضی در بایسته است یعنی بدون این نمیشه چیزی که اومده تا تک تک سلوله مغز رو در درستانده تصرف کرده و میدان بیرونی همبودمان یا جامعه را از هر گونه همآورد و دیگرگزینه‌ای پاک کرده. تو اینجا یه چطور اگه یه سوبنیادمن دیگه بخوای بیاری که هم بر بنیاد فلسفه‌های پیروز جهان روا استوار باشه و هم از اون دادمندی درونی بومی برخوردار باشه این میتونه از پس اون بر بیاد که هم پیوندی میزنه به جهان امروز هم تکیه میکنه رو پیشینه‌های خود اون خوی اون کشور و اینو رو می‌تونی بشکنه بیرونش کنه با پیشنهادهای چلو کوابی نخواهد شد هنوز نیز حتی چهار, ده، چهار دهه پس از فروپاشی ایران به دست اسلامیون مهتران ایران از گذشته فرهنگی فلسفی خویش و نابودی تاریخی ایران شهر به دست اسلام کمابیش سراسر ناغاهند یعنی از یک سو من گفتم راه درستش اونه از سوی دیگر اما واقعیت یا هستواری اونه که درست وارونش باید که باید باشه روشن اندیشان ما سپاس خداوند اصلا ناآگاهن از این دستگاه تاریخی فلسفی به همه چی دل بسته هستن این چیزای بنیادی نبود دانش بسنده در خور یک مهتر از بنیاد فلسفی ایران کلاسیک تو کمابیش همشون پرورش یک باور ساده دلانه و دلخوش کننده گفتار درماننده یا گفتار, درما، گفتار درمان کننده در حقیقت از افسانه پاسداشت فرهنگ ایرانیان یعنی حالا که دانش بسنده را ندارن که چی پیشتر بوده و اون پاسخان را نمیتونند بدن و همش اینا هم روی میارن به این دستگاه کپی کردن از فرنگ و ما هرچه زودتر از این جمهوری اسلامی میگذاریم چونی می‌کنیم چونه میگوینیم روشن اندیشان چون هر روز در رسانه میتونید ببینیم که بیننده جرف نگار رو به خنده وا می داره یه کار دیگه هم میکنن میان میگن که ما اصلا آسیب ندیدیم فرهنگ ایران یک فرهنگ است چه که اصلا از اسلام که اصلا آسیب نیده و تو این چه سال هم که یکی یاد دارن از اونم آسیب نیده ما نوروز را نگاه داشتیم ما زبان فارسی را نگاه بی آدمی که تو دانش این کارا بوده اینا فقط خنده فقط بر میشه این پیش از اسلام چهارده، پانزده، 16 جشن سالیانه جرف و فلسفی و گردن کلفت بوده آماده سازی هر کدوم دا دو تا چهار روز رو در بر با سخنرانی های گوناگون یک جشن در پاسداشت آب‌ها، یک جشن در پاسداشت زمین و کشاورزی، یک جشن در پاسداشت خرد این اون فلان که ما می می‌کافیم جلو که ببینیم همون می که چی بوده تو این کشور و همش فراموش شده. اینا همش سوخته رفته. همه بنیاد فلسفیش، همه اون دستگاه‌ها، همه اون آین ها یه دونه نوروز مونده که یه حفصی که خودشون می‌دونن چیه. میون روزم میان قرآن رو میذارن یعنی اون کتاب اون مهاجمینه که اومدن اون کی هم سوزوندن بردند و هنگامی هم که سال نو میشه یا معلبل القلوب آغاز میکنه بگفتن اینجوری نگهداشتن همه چی رو و در <تص> و در ها هم هر روز به مردم میگن میگن ما شکست ناپذیریم همه چی رو نگه داشتیم باور نکردن یعنی از یک سو شکست سراسری خوردن بعضا کلیدش هم ندارن که پس بگیرن از یک سوی دیگه گفتار درمانی میکنن پیوسته درست. شاید شاد سرنوشت که شکست سخت خوردن اینجوری دیگه فقط براشون آخر گفتار درمانی میمونه وقتانه و بدین سان مهتران ایران از پس سخیش کاری تاریخیش تاریخیخیش بر نمیآیند یک که باید بر می, می اومدن که اصلا این کار نیستن بر نمیآیند دریافتن و واشناختن ریکگنایز یا تشخیص دریافتن و واشناختن بنیاد کجرفت و فروپاشی این چهارده صدیه گذشته مثلا چی شد؟ دو، شناساندن بنیاد این کجرفت به ایرانیان اونه که مهتر اندیشگی نیستن همگان قوم برای انگیزش نیروی سترگ بهبود بخش و ویراستورز خود باید نخست در جایگاه مهتر مو به مو بشناسی و یه براهیخته شو یه ابسرکتشو یه کوتاهیدش رو، که انگیزه بخش و هنوز به اندازه کارساز باشه به همگان برآموزی. سه بسیجاندن اندیشش همگانی افکار عمومی به سوی پرهیختن یا دور شدن گسستن از آسیب این چهارده صده گذشته و آغاز نوین یک کار بزرگ در اندازه لوتر اگر نه از اون بزرگتر که اینا همه چی هستن به جز درخوری همچین کاری مهتران این آغاز نوین از بنیاد فلسفی جهان نگریستی ایران شهر کلاسیک نیرو و وخش میابد وخشو رو به الهام درونی میگفتن با واک هم خانواده است یعنی صدا آوا یعنی آوایی که از درون میشنوی و اون وجدانه ته. از بنیاد فلسفی جهان نگریسی ایران شهر کلاسیک نیرو و وخش میابد و البته با دستاوردهای فرنگ در صده های یعنی پسرموهای فرنگی نجادی خودمون که بیگانه نیستن با ما از سازگاری بسیار بالا برخوردار است سازگاری بسیار بالا، نه درصد در یعنی ایرانی این آینده باید چنان خودپای مستقل بیاندیشه که از دستگاه های جهان روا یونیورسال که پسر مای فرنگیمون درست کردن تو این پونسطحاله و بسیار کار کردن همه اون چیزی رو که سراسر سود رسانه برگیره برربایه و با دستگاه پیشین خودش سازگار کنه و یه چیز پویا و زایا توش بیاد بیرون و اوستوار بر این دو ستون ترس و خود خودباختگی ایرانیان سراسر در هم کوفته و موالی گشته را که بهش می‌رسیم از چه دوزخی اینا گذشتن تا اون روحیه پیش را از دست بدن و اونی بشن که شدن رو در روی اسلام یا اون الله بندگی و از همون گروه ناکوشایشون رو در روی جمهوری اسلامی که این چیزی نیست جز دنباله همون موالیگری بهش می‌رسیم و ناکوشاهایشون رو در روی جمهوری اسلامی را پشت سر گذارد یعنی بنیاد فلسفی پیشین با دستاوردهای فرنگ رو سازگار کنه یه نیروی جهشی و انفجاری برای خودش پدید بیاره و از اونجا نیرو رو بگیره که اون اون, اون روان آسیب دیده موالی گشته و این ناکوشایی انفعال رو به جمهوری اسلامی رو با نیرو پشت سر بذاره و به یک دیرند نوینی به یک عصر نوینی در بیاد که در پیامده اون بشه اون چیزی که میبایست بشه این بخش نخستین بود شانجان که روی همرفته آورده شد که گسستگی ایرانیان ببیشه مهتران اندیشگی ایرانیان با پیشینه فرهنگ کلاسیک خودشون هست چون این چیزی هست و پیامدهاش گفته شد که چه پیامده ناگواری داشته و همین اکنون هم بخش بزرگی از ناکامی ایرانیا در برخورد با همین بازماندگان اون مهاجمان 14 سدی پیشم هم از همون برمیخیزه اما نه همشون بخشش از اون بخش بزرگی از اون و آنکه چه باید کرد بسیار خوب جان پیش از اینکه بخش دوم رو آغاز کنی فقط هم که خودت هم اشاره کردی خواستم اینو پررنگش کنم و روشنگویی کنم پاسخ به پرسشی که خیلی از همینهان طرح میکنن ببینی اونهایی که 43 سال پیش نبودن یا یک کودک بودن که چگونه شد یک مردمی اینگونه خردباخته به دنبال یک پدیده مثل انقلاب اسلامی رفتن به دنبال خومینی دویدن اینی در ذهن یک انسان تندروست از نظر روانی و فکری امروز نمی که چگونه یه ملت حالا نه همه ملت یه بخشی از ملت برای نمود بیرونی داشتن دنبال این مرد دویدن و یه تعدادی از فکل و به اصطلاح متجددین هم دنبال او رفتن که کمم نبودن و چار دهه بیش از چار دهه به درازا انجام میده که مردم از تمام این تاروپوده، و پود این بهتره اون بدتره، بعد از بدتر بهتره نمیدونم اصلاحات کنیم، حالا سب بکنین یه گام به جلو نیم گام به عقب رسیدم به جایی کارام دیگه 5 6 ساله که میگن یعنی آقا باید بره در کلیتش باید بره و اینم مردم کف خیابون بنچ رسیدن هنوز کسایی که توی رسانه‌های فارسی زبان در خارج از کشور و اندکم کشور اس حالا فاز میکنن تو این سالها هنوز دنبال این بودن که این بخش نظام داره اون بخش رو عقب میزنه حالا ما باید کاری کنیم قدرت دست سپاه نیفته حالا اون نشه این نشه یکی نگران بود که جمهوری اسلامی تبدیل به حکومت اسلامی نشه و واقعا وقتی اینو میبینیم من فکر کنم این بخش یک که همین الان قرار به پایان رسون خیلی کوتاه ولی بسیار کارآمد به همین همین ما نشون میده که ما از کجا خوردیم و تا اکنونم از کجا داریم میخوریم این که میگن چرا دستگاه کار آمد و بدرد بخور و سازند و نیرومند و در برون مرز درست نشده تا بتواند کوشش های درون مرز رو سر سامانی بده، این باز برمیگرده به همین بخش و همینه که ما فکر میکنیم نبود بستر انگیزشی درست حاملن، همش نشانی رو اشتباه رفتیم، زنگ خونه اشتباه رو زدیم و انتظار داریم مثلا اگر آقای آریان در اون خونه باشه هر روز میریم یه رو میزنیم زنگ میزنیم اون میگه ما من خونه نیست اینجا خونه کسی نیست و با باز ما میریم فکر شاید علاجی بشه ولی گشایشی به دست نمیاد برای اینکه نشانی رو اشتباه رفتیم و این اش نشانی اشتباه رفتن نه فقط در انقلاب استال بروز میکنه و در دهه‌های پس از اون میاد بلکه در پیدا کردن راهکار برای نجات کشور هم همین مشکل رو ما داشتیم و الان چندیست مدت بسیار است که شاید یه مقداری فضا روشنتر شده و مردم دارن یه مقدار هدفدارتر حرکت میکنن حال زندگی سیاسی ما بخشی از آن چیزیست که ما در دامنه فرهنگی و رفتاریمون داریم و اونچه که در دامنه فرهنگی داریم همین است که شهرام در بخش یک بهش پرداخته چیزی که نه امروز بلکه صده هاست که ازش دوریم و تا هنگامی که خودمون رو به اون جنگ افسار ما مجهز نکنیم بعید بسیار بسیار نشدنی به نظر می‌نیست که بتوانیم فردای بهتری رو از پس این امروز ویرانمون داشته باشیم ببینیش این یک جستار بسیار بزرگ واقافتی، واقافتی تحلیلیه که من توی شیش افتا برنامه هنگامی که نزد محستان نصد بودم، دعوت بودم اونجا فرا گفتم که چون اونا اونجا دوست داشتن که این بررسی ها بیشتر از دید که بود شناختی و جامعه شناسی توش برند که این یه چیز آشکاریه که توی صده های گذشته تنها اون کشورهای تونستن راستی برخیزن که این ساختارهای صنعتی و دانش پژو با بستر بن هنرهاشون، فضیلت هاشون سازگار بود که اروپای شمالی بود نخواست از همه با اون پروتستانتیزم اروپای شمالیش و اون پیشینه ژرمنیکش و سپس آسیای خاور دور بود دوباره نخواست از همه ژاپن که تو اون نزگاه شینتوش از اون یکی تند تندردتر و سخت گوشتر بود و با یه دیرکرد به صد ساله دیگر کنفوسی هایی ها دارن جنوبی، چین و دیگران برقی یه دنیا رو به قبل درازه. بنابراین این این چه اندیشه‌یی که روشن اندیشان ایران دنبال میکنن که ما یه کپی میزنیم، با اینکه اینی پیشنه فرهنگی، ساختاری، باستری اینجا همه آسیب دیده نه؟ یه کپی میزنیم عالی میشه. کی؟ خب اگه به این سادگی برو برای مکزیکای بیشتر پیاده کن، برو برای آمریکای لاتین پیاده کن، برو برای آفریقا هم پیاده کن، برو برای کشور اسلامی پیاده کن که رو یه رستگار کنی دیگه ناگهان اگه به این صادقی من اولی این بخشی که گذشت من امیدوارم که اون انگیزه رو فراز آورده باشه که بله این یک گمراهی بزرگی هست که ما درش در دست و پا میزنیم و این اون انگیزه باشه که بخش دومه که داره میاد آدم با خوشیاری در نورده و در نگاهه که خب این جوری پدید اومد این و این, این تونل حراس که ما بهش در آمدیم، این کابوس چون این کنچکابه من امیدوارم که فراز بیاد برای اون کسی که دریافته که اگه اون بستر فرهنگیه که باید به سامان باشه که بخوای صنعتی و یا دانش پژوه بشی و این بستره نیست اما گویا پیشتر بوده چون تو همون زمین ها کامیاب بوده که ایران, که ایران امروزی نیست پیش از اسلام این چگونه پس پرید اومده که ما این را هم خب تو بسیاری از نشستا کافتیم نزد خودمون و اینجا الان توی رادیو مانی دوباره به گونه فشرده به نام فرگرد یا فصل دوم از توش خواهیم گذاشتیم چقدر زمان داریم شاین جان؟ من فیلم کنم حدود دلواز زد داریم. اگر که شعرام نمیخوایم بخش دو را آغاز کنیم مطلبی از شاک برای روشن کردن بخشی یکم خوب باشه کن کنم عرضه بشه بپرد نمیخوام وارد بخش دوم بشیم بعد پنج دقه ناچا هاین به پایان میبریمگریان به اینجا بر که توی بخش یک آنچه که گفته شد که ما اونهاییم که ابراز علاقه به ایران میکردن و خودشون رو از تبار ایرانی می نه نه در دربارهبر فرنگ و نه الله بنده جزیرت‌العرب اونها مشکلی که داشتن به خاطر طبیعتن یه مقداری عدم شناخت درست نبود شناخت درست از ایران شهر شاید نداشتن چیرگی بسنده بر نوشته‌های پهلوی دستمایه‌های زرتشتی و نبود آشنایی با خواندن متونی به زبان کنند، آلمانی روسی و زبان های دیگری که در این زمینه کارهای ارزنده ای کردن رفتم و به فرمول عجیب غریب رسیدن فرمول عجیب و غریب چندین مطببش اینقدر عنوان شده که در حقیقت دیگه الان برخی از توده مردم هم وقتی وقتیتونی میشنند اون فرمول عجیب غریب رو برای ما بازپخش میکن مثلا اینکه خب این اگر خیلی چیز ارزنده ای بودین ایرانی کلاسیک چرا جلوی حمله چهار تا پاورن اصلا پا یا اینکه آقای این موبدا مثلا اخوندا بودن، اونها اینقدر مردم اذیت کردن، زدن، نرم موقعی که اسلام اومد، مردم بی خیال ساسانیان شدن. به گونه میگن انگار که مثلا ایران با گل و با بلبل و با شب شعر فتح شده. تمام تاریخ فتوح اسلام رو ندید میگیرن. یا اینکه بله مثلا ما هنگامی که دین رسمی نداشتیم در دوره اشکانیان بسیار ما خوشبخت بودیم دوره حخواامنیشار هم همینطور وقتی دین رسمی اومد این دین ضرد ما رو بدبخت کرد ما موقعی که پیرو آینمهرب بودیم آدم های خوشببختیم. اینهایی که ممکن نظر من و شما حرفای بسیار یاوه به نظر بیاد انقدر توی این چند ده سال گذشته گفته شد که امروز هرچقدر س زدایی میکنیم هنوز میبینیم که برخی گرفتارش و به نظر من اینها همون اندازه پاک کردنش از ذهن جامعه کنجکا مهمه که آموزش درست بر کنار زدن این رسوب اسلام 1400 ساله و پیروی کورکورانه از فرنگ و فرنگی در این زمین شهرام ما خیلی برنامه داشتیم، خیلی سخن گفتیم، خیلی کار کردیم، برنامه بسیار بوده. ولی فکر می‌کنی یک ریشه خیلی بزرگ اخلاقی داره و اون نداشتن فروتنی در میان کسانی که با شاد خواندن یک کتاب فکر می‌کنم ملا شدن یعنی با ورق زدن یک کتاب در خیلی هم سطحی بعد ادعای بزرگ می‌کنن، می‌خوان که های بزرگ, بزرگ بزرگ بزنن و بعد میان ی خطی می‌کشن. حتی بطلا می‌کشن و بخش از تاریخ کشور کلی‌گویایی میکنن و بخواهم خلاصه کنم، سخنم رو چکیده رو بگم ما در میان هموطنانمون، اونهایی که نیمچه کتابی خوندن چیزی به نام فروتنی نمی‌بینید من مطلقاً چیزی به نام فروتنی، چیزی به نام شکست نفسی در این میان، این تیپ هموطنان بینم. این یعنی هموطنی که کشاورز پیشوره، یک ساده است و ادعای نداره خیلی گوش بهتری داره برای گوش کردن یک کمی سنجیدن و سخن منطقی رو پذیرفتن تا کسانی که خودشون فکر می‌کنن ملای ده هستن فرمولا عجیب غریب رو دادن آیا همه همش چیز نیست شانجبایی همه همش فروتنی هم کم کمبود فروتنی نیست، بینید یک،, یک زنجیری از دوش، هنرها که شدن ضد فضیلتا اینا این در اون سخینس که کم کارن کم خوانن مطالعه نمیکنن، خود خود بزرگ بینن زود ام، ام، زود باورن به با اون چیزی که پیدا کردن اینها خب اینکه این این, این آسیپا که از همین چهار ساله بهشون خورده و هم مال همون اسلامه بوده که میگه من زود حقو پیدا کردم بقیه‌م هر کی اج غلط کرده باطله اینا هم این همین الگواره گرفتن اینجور شدن اما بررسی روانشناختی این یه خیلی گسترده ایه که من خودم هم دنباره بسیار اندیشتم ببین چون هنگامی که می میخوندم زمینه دل بستیگه هم پزشکی بود ببین این یکی برمیگرده میگرده به یک پیاده شدن گسترده و شگفت آور و پر از درد اون سندروم استوکل مم. یعنی بخشش اونجا آغاز شد که یعنی با خود که از تبری آغاز شد محمد جریر <تصفيق> که این چونی شکسته رو نمیتونستن در نوردن و گوارش کنن و میدیدن که این آدمهای بی فرهنگ رو که اونا بهشون میگفتن آدم خور میکنن هرچی میگفتن هنگامی که اومده و ریشه دوانده و شبکه مافیای درست کرده هم دیگه نمیتونن از کشور بندازن بیرون اینا رو بیشتر میگین میکرد که من چرا نمیتونم این آدم خورای بوگندو رو حالا تو توی گیومه گیوم من نمیگم حتی برابر چون درست بود اما این, این چونی که بهش نگاه میکنن رو بندازه بیرون و هنگامی که خشمش بسیار, بسیار بسیار بسیار بیشتر شد دید یه دیوار کوتاه هست که میتونه خشمو به اون سوی بگروانه و ازش هم پدافندی یا پاسخی نمیاد چون که از خود مسلمونه بخواد خورده بگیره سخن اونو سنجون آنی همون گونی که روش مسلمه است با چاغی توش کمش که دیواری که کوتاه بود اونایی که 300 400 سال بود دیگه کوشش شده بودن در میدان جنگ، میدان جنگ رفته بودن و دیگه نبودن که از خودشون پدافند کنن که اینی که تو میگی درست نیست اون تیغ رفت سراغ موبدایی که 300 سال پیش تو میدان های جنگ کوشش شده رفته بودن تیغ رفته بود سراغ پایگوسپانا و مرزبان ها و نمی دونم ها و اینا که هم کوشش شدن رفته بودن دیگه نبودن که بگن اون چی که داره میگی پرتو پلاس، ما تو نفر رو واپسین پدافند کردیم یه طوفان شگفت آور نابیوسیدی بود <تصفيق> چون اون نبود از اینکه که نمیتونست خورده بگیره چون این سیستمش اینجوریه که هرگاه گاه میخواد باش سخن بگی دو کلام نگفته با چاغمون تو شکمت خب اونم که 300 سال کشته شده رفته نیست که بگه که اشتباه میگی این خشم درونی نا داره که نمیدونه با این شکسته چیکار کنه یعنی بعد مدل استوکن سیندروم دست میده همراه با میشه گفتش که یه جور خروجی جبران ورز یعنی اینکه اونجایی که دیوار از هم کوتاهتره میره از اونجا خورده میگیره که درده شو بلیز بیرون روان پالایی کنه و از طرف دیگه هم هر چی بیشتر توانو پیدا کنه که طبقه اون سندروم استوکون با اون مهاجم دیوانه که اون این بالا ازش این همانی کنه. یه جور کامپلکسی چند بودیه. این آغازش ازش 300-400 تلول اینجوری بود. پس از اینکه گذشت چیزهای دیگه هم چیزای دیگه هم سوارش شد. حالا بعد حالا مال امروزی ها رو که ما نگاه میکنیم یکی که خب اون اون اون سنت یا اون تراماند نخستین رو خب اینجوری سینه به سینه دادن تا به اینا رسیده. یکی دیگهش هم اینه که با با گفتار همیهنا مارکسیستی ما همراه شد که تو صد بیست دنباله میگشتن که پیشنه رو بیشتر بکوبند دیدن دوباره دیوار موبدا و ساسانیا کوتاه چون 1400 سال پیش کشتشون رفتن دوره بیشتر کوبیدن که رازیده خودشون باز کنن که ما یه یک کجروی چندین هزار ساله رو پایان بدیم و با امید خدا سرانجام کمونیست بشیم مثلا آدمای خوبی بشیم اونم بر این استوکولم سندروم و روان پالای درد درد پالاینده که صداهای نخستیم بود و بازماندش پیشواکش تو تاریخ مونده بود اینا بر اونم سوار شدن که دو تای دیگه تخت گاز دیگه با هم دیگه رفتن مسئله دیگه اون موقع کناری ها اونایی که من از من تو میگی که میگی چون روی هم رفته اصلا به جرفنگری اصلا دل ندارن به شکافتن خردگان یا خوردکاری ها اصلا دل ندارن به اینی که بخواد مور از ماس بکشن درون اصلا دل ندارن از گذشته خودشون هم که zero، صفر نمیدونن این کرانیه اون، که بر اون داستان اس، اه، اه، سندروم استوکولم و بعد درد پالای خود سوار شد و یک شگفت تو در توی اکنون شد حالا یک کسی ممکنه بگه که اینو چه کارش باید که خیلی ساده است باید در هم کبید خاکش که های کرد که راستی ها کجاست چون با با گمراهی که تو تاریخ بشره که حالا کسی به جایی نرست دیگه نه هم یک بگه دیگه او یا مثلا خب چیه اینا مثلا خیلی پدامه خب خب دو پاش رو بکنه چه فرق میکنه اون برهانی که نادرسته خیلی زود آشکار میشه که نادرسته وقتی برخورد پیدا میکنه با تیغ برهانی که برنده است اینجا ولی میای میرسیم به کمکاری که همین ایران گراها یا ایران نهادها یا ایران نگراها کردن که اونها هم خیلی فراتر از بیت های شاهنامه خوندن و قربان صدقه پیش رفتن نکردند تو کارشون اونا باید یک یک یک فرآیند انفجاری پژوهشی آغاز میکردن تو این صد سال گذشته بر بنیاد آنچه فرنگی راه و گشوده بودن امه. که اونا کارو نکردن یه یعنی دونه پور داود، نمیدونم این ور نمیدونم یکی یه کی اون ور بعد از مدت ها مثلا احمد تفضلی تو پهلوی که بس نیستش که اینا ها نفر رو باید دنبال این کار میرفتن و این دوباره برمیگرده به اون که تو می‌گفتی که چون بن یا فضیلت‌هاشون رو از دست دادن خب هیچ کاره شدن دیگه ای نام بر این, این قطار در حقیقت هیچ کارگی و هی دروخ‌ها رو بازجویدن و کردن سوار شدن و از راه بازگوی اونا حس می‌کنن که به ارزانی عرضانی به راستی‌ها دست یافتند و به مهتری اندیشگی رسیدن اما یه جا باید این بستر بستر نادانی و در نادانی با خوشی زندگی کردن رو با چکش باد خوردش کرد و از یه جایی باید آغاز کرد اما نوید این کار اینه که هنگامی که آغاز میکنی به خورد کردنش دستاورتهای خوبی نسبتاً توی پنجره زمانی کوتاه میاد چون چشها وقتی باز میشه به برهانهای راستین اون موقع شماره کسانی که میرن که دنبالش که سر بگیرن و تا ته به پجوهن بسیار خواهد شد کامله سراسر سر درست بسیار خوب، فکر میکنم از نظر زمانی به جایی رسیدیم که میتوانیم که برنامه رو به پایان ببریم و برنامه سوم رو در فرصت دیگر، در هنگام دیگر با هم میانان باشیم برای بینندگان و شنوندگانی که این برنامه رو از رادیو مانی میبینند ما برنامه های پیشینی داشتیم در شبکه یوتیوب رونسانس ایرانی هست من و شهرام در باره و چگونگی سقوط ایران در حمله اعراب به ایران چندین نشست داشتیم برنامه های در زمین بازشناخت تاریخ ایران پیش از اسلام داشتیم و برنامه های از این دست که میتوانید برید اونجا در کانال یوتیوب رونسانس ایرانی و برنامه پیشین رو هم ببینید اگر که بحثای تخصصی و جزیات بیشتریو رو میخواید. باز این برنامه رو این برنامه رو برای هفته آینده بخش سومش رو پی میگیریم و در ماه چند ماه آینده ما اصولا کارمون این است که یک کندوکاوی در بنیاد ایران شهر داشته باشیم و فکر میکنم کنم گرد آمد این آموز گفتارهای پشت سر هم بتواند یک ایده و دیدگاه نسبتاً روشنی از اینکه یک فرد ایران شهری باید چهونه باشه به همیانان بده سپاس بسیارا توجهتون، شرام جان درود و سپاس و دو تا فرصت دیگر سیحاق، من فقط یه افزودی خیلی کوچیک دارم ما از اونجایی که با روش در حقیقت پژوهیدن و فرانمودن کار میکنیم، شاید بگیم یک فرد ایران شهری میشایست باشه، نه که میبایست باشه این تو فرهنگ ایران کلاسیک اصلا چیزی بنام بایست نبوده فرا موده برهانها رو بعد میگفته خودت خود درمیابی و اون ناسازگاری آشناپذیرش با اسلام در همینه بسیار خیلی داری باشم تپاس